Вълните протягам ръце обръщаме Диханието На морето Я във нога На ръцете ми Се слива Ей, Звароси, разбуни ли въздуха, разпали ли виявля се гоне без края? Звароси, разбуни ли въздуха, разпали ливия, това се гоне сплея?